وقع أهل صاحب جلاله محمد السادس من اجل المهاجر والمهاجر دائما له علاقه وارتباط كبير بالوطن الحبيب ويضحك كمهاجرين وكمواطنين مع الامراض وكقاتلين مدينه العلاج ووجد فكره لتكريم لاعبي من هؤلاء جملة من المجموعات التي مجموعة بمجموعة أحياء الرياضي، إنهم مارسوا الرياضة وكرة القدم في مدينة العلاج، وعلينا أن نحيي تاريخ هذه المدينة لكي الشباب الصاعد اليوم الوطني، اليوم الوطني الذي وقع في من اجل المهاجر، والمهاجر دائما له علاقه وارتباط كبير بالوطن الحبيب. ونحن كمهاجرين وكمواطنين مغاربه وكقاطنين مدينه العرائش، يعني وجدنا يعني فكره لتكرير لاعبين كره القدم لان بان جل المجموعه التي تسمى بمجموعه احياء الزوار الرياضي انهم مارسوا الرياضه وكرة القدم في مدينه العربي